Αυτά εδώ τα πατουσάκια ανήκουν στον Αγγελάκο Τον οποίο τον έχω κρύψει Γιατί η Χριστίνα έχει πάει να πετάξει τα σκουπίδια Για να δούμε θα τον βρει Κάτσα το βάλω και αυτό εδώ Ωραία Μη μας σκάσεις Είσαι εντάξει Αγγελάκο ναι. Ωραία <laughs> Θα την τρελάνω Θα την τρελάνω Και τώρα εμείς εδώ, αμέριμνη, θα κάτσουμε εδώ και θα την περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό έρχεται γιατί έχει πάει να πετάξει στα σκουπίδια. Α, ήρθε και ο Λάση. Λοιπόν. Έλα, αγάπη μου. Καλώς εδώ παίζω ένα παιχνιδάκι στο κινητό. Ο μικρός. Γιατί παραξενεύτηκε σπουδαίες, υποδέχτηκε. Οχ, οχ, πάμε να ξαπλώσουμε λίγο ε, Πρώτα πρέπει να βρεις το μικρό Γιατί μου πήγε Ε δεν άντεξα και Ακελάκο Παίζω να είναι στον βίντεο Α το κατάλαβες Καλήμα ε. και αγώ το... Σε <ΣΣ2> στο <ΣΣ2> <καθώς ΣΣ2> προσκυνητάρι Σιγά μην το βρει εκεί για το πέφτη <laughs> <που είναι> <laughs> Πολλοί, πολύ απλοϊκό εδώ το μερασίες έλα σε χυποβητεί και λίγο το μάτι μου Εμένα γιατί <laughs> <laughs> Όχι, Δεν ξέρω, ικανό δεν έβαλα στον καταψύχο Μιλάμε για τον Κάιν, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για νοημοσύνη υψηλή Θα δεις ότι θα πάθεις Σας βοηθάω εγώ πρώτα Την επόμενη φορά θα την πληρώσει πιο ακριβά Αγγελάκο Αγγελάκο Ωχχχ <σάξε>, Ψάξε δεν θα τον βρεις δεν θα τον βρεις Αγγελάκο που είσαι <σάξε> Έλα λίγε τώρα που είναι ο μικρός Στο ψυγείο κοίταξες Στο πλυντήριο κοίταξες <σάξε> Βάρει δηλαδή που θέλω τον μικρό, δηλαδή, πραγματικά Βιολογι... θα σκοτώσω. Βιολογικό πλήσιμο. Θα σε σκοτώσω, και μου τον ελεισβάνει, που τον απεριέμειο. Πού είναι. Στο ψυγείο, κοίταξες. Ποιο ψυγείο, σε στο σι... καταψύχτη. Στη συντήρηση, άφου ξέρεις, μ' τα φρέσκα. Τώρα θα σου έλεγα δηλαδή, και το φρέσκο. <laughs> Όχι, αυτό το έχουμε Την ιστορία, έχω πει με τον, μου και τον φούρνο. Αν η μου, αν μ' ακούς. Ήμουν μικρός. Συγχώραμε. Ναι, λες και τώρα μεγάλωσες. Όχι, αλλά μεγάλο εκείνο και δεν χωράει. Άγγελε! Εδώ δεν χωράει, πού να πει. Είναι κεφάλαιο του πλάβει. Πού είναι, έλεγε, έλε, έλε. πού το έχει. Τώρα έχει πάει κάτω, Σοφία, μήπως, Όχι. τον Αλεξανδρό. Και μου κάνεις πλάκα το άρεσε να γίνει ο ριβάτης. Στο μπαλκονάκι, κοίτα, αυτό εδώ το παραθυράκι, πώ κρέμεται με κανένα σκηνή. Έλα τώρα, είναι σήμερα. Μαριακό, λέγε. Τι το βάζει. Μ' αρέσει που ψαρώνει όμω. Ε, μα γιατί το, το δικό σου το μυαλό είναι καλό για όλα. Εδώ το ξύλινο το κιβώτιο το έψαξες Αχ, ναι, ρεσί. Αχ, <laughs> το ξέχασα. <laughs> Πού είναι. Χρισμίνα. Χρισμίνα Ποντάντηλο. Πες μου λίγο κορίτσι μου, πού είναι ο Άγγελος? Η έκάτσε. Έκάτσε το κορίτσι μου, έκάτσε. Σου λέει, αυτή είναι τρελή. <laughs> πού είσαι εσύ? Εντάξει <στολίγι> το σύμφωρα! Ακαπάει! Ναι! <χει> Βλαμμένα και τα δύο! Είσαι βλαμένη. Φάρσα νούμερο 2! Επιτυχείς! Επιτυχείς! Ναι! Ναι! <χει> Σας αγαπάμε! <χει> Αγγελάκο, είσαι έτοιμος για τη νούμερο 3! Ναι! Και εγώ!